Belajar menulis huruf besar N. Cara tulis huruf N. Langkah 1, lukis tiang tinggi. Langkah 2, turun bukit. Langkah 3, lukis tiang tinggi. Lukis tiang tinggi, turun bukit lukis tiang tinggi. N. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik kita tulis N besar. Tiga langkah mudah, jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi, turun bukit satu kali bukak.